το κουρείον, έν, το κάτοπτρον, το έσοπτρον, έσοπτρον, δύο, το πεκτικον χυγρόν, το εμβρέγμα κρατεέζεως κόμες, 3. το σμέγμα κόμεες, τέσσαρα, ο νυπτεέρ, το λουτεέριον, πέντε, ο βόστρυχος ε, καλαμίς. Εξ, ε, Επτά, ο τρίχο Οκτώ, το χηματίδιον, το περιόμιον. Εννέα, ο κουρεούς. Δέκα, το εκμαγέιον. Έντεκα, χαϊ πρόσθετοι κόμαϊ. Ε, ε φενεάκεε, δώδεκα, ε κερκίς κόμες, ε κνεστίς, ο τέτηξ, τριακαίδεκα, ο κτέις, τέσσερακαίδεκα, ε ψέκτρα κόμες, πεντεκαίδεκα, ε ψαλίς, το ελεκτρικὸν γυρών, επτακαίδεκα, ε κόμουζης κόμεες, ο κτενισμός, Οκτοκάιδεκα. το προκόμιον, Εννέακαιδεκα. ο μπόστριχος, ε ο κύκκινος, είκοσι, το λίσσομα. ε λύσσος, είκοσι ο πλόκαμος, ε είκοσι φαλακρότες, το φαλακρόμα είκοσι τρία η υπεένε η μύσταξ είκοσι η παρειάι είκοσι πέντε ο πόγόν.